الرحمن الرحيم حياكم الله اسعد الله اوقاتكم بكل خير أه، الله يعطيكم الصحه والعافيه طبعا معكم المهندس أه، عبد الله السالم أه، طبعا مهندس برمجيات في شركه ياسين الزراعيه انا تو متوظف فيها قبل فتره ممكن متابعين يعرفون هذه المعلومه حياكم الله أه، طبعا هذا الفيديو مخصص لتحديات الجافا سكريبت مثل ما تشوفون فوق أه طبعا لطلب كبير من اللي هو الجماهير او المتابعين زين يطلبون اللي هو ان انا اصور عن تحديات اللي هو جافا سكريبت بعد ما صورت عن تحديات بايثون. أه يعطيكم الصحه والعافيه خلونا نبدا سريعا أه بعدين ان شاء الله او عذرا موجود سيرتي الذاتيه في الوصف. ممكن تطلعون عليها بشكل كبير راح تستفيدون من خلالها انا احط فيها اكواد كثيره حق التعلم في الانجازات فممكن إنكم تستغلونها وان شاء الله تكونوا مبدعين وتكونوا مطورين وتنفعون البلاد العربيه والمملكه العربيه السعوديه خاصه يعطيكم الصحه العافيه تفضلوا وياي إيه. بسم الله طبعا اليوم راح نبدا في اللي هو الاشياء السهله تدرجًا بنروح حق المتوسطة بعدين صعبة فالآن بنروح حق سهل الآن يقول لك طرح عددين زين فهني يقول لك شنو؟ طرح عددين وصف التحدي قم بكتابة function تستقبل عددين العدد الأول يمثل رقمًا صحيحًا إنتجر والعدد الثاني يمثل أيضًا رقمًا صحيحًا إنتجر. ثم قم بإرجاع حاصلي شنو؟ طرح هذين العددين، لابد انك تعرف في البرمجة في الرياضيات في غير ذلك ان فهم السؤال هو نصف الاجابة، فلابد انك تقرأ السؤال بتمعن كبير وتحاول انك تفهمه فهم كامل. جميل، الآن هو يبقي اللي هو دالة أو function هذا الداله تستقبل عددين صحيحين الأعداد الصحيحة هي الأعداد السالبة والموجبة والصفر هذا أخذنا هذا الحاجة في الثانوية وأيضاً موجود اللي هو دروس في هذا القناة نفسها دروس اللي هو الرياضيات فممكن ترجعون لها رياضيات التطبيقية جميل الآن خلنا نشوف الأعداد الصحيحة إن هي تستقبل أول شيء عددين صحيحين فهذا السؤال عشان نحله بشكل احترافي ممكن في عد واجد طرق تقدر تحلها ولكن كطريقه احترافيه راح تقول تجي هنا وتكتب له ريتيرن عذرا ريتيرن ريتيرن ريتير يعني ارجاع يقوم بارجاع يستقبل ثم يرجع هذه الفنكشن تستقبل العددين ثم ترجعهما زين ثم نسوي شنو؟ اللي هو ناخذ الداله الاولى ونطرحها من عذرا من المتغير الاول ونطرحها من المتغير الثاني ثم نرجع العملية بالكامل فبهالشكل يكون احنا حلينا هذا السؤال خلينا نجرب بسم الله بس خلنا نركز على السؤال مرة اخرى تهانينا ممتاز ممتاز ماري ما عندي الاقتراحات حاليا فحلينا هذا دمج قيمتين نصيتين نصيتين هني أيضا نقرأ السؤال مرة ثانية قم بكتابة function تستقبل قيمتين من نوع string زين وتقوم بجمعهما وإرجاعهما كقيمة واحدة من نوع string فهمنا السؤال تماما الآن بالضبط نفس اللي قبل شوي راح تستقبل قيمتين بس هالمرة نصيين نصيتين عذرا قيمتين نصيتين زين فالآن اللي بنسوي ايضاً Retail Retail زين بعدين بناخذ القيمة الاولى اللي هي name1 بعدين بنجمعها هو موبجم بدي يعتبر اللي هو اه عموماً ندمجهم زين بهالشكل بس طبعا هو يبقى مسافة وما يبقى مسافة لازم تجون هني تشوفون لو تلاحظون هني في مسافة زين فاللي بنسوي إن إحنا بنحط مسافة هذا هي المسافة جميل ثم بنحط زائد مرة أخرى بعدين بنقول له نيم طيب هل في طرق ثانية نعم في طرق ثانية ولكن هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر احترافية فبهالشكل إحنا جمعنا اللي هو البي النيم وان والنيم تو هذه الأوتبوت زين المخرج الآن خلنا نشوف نشغل بسم الله يا سلامتها أنينا اللي كلها لها زين الآن باقي قسمة عددين باقي القسمة أخذنا إذا انتم دخلتوا في الدورات البرمجية أما الموجودة على منصة سطر أو أنها موجودة في سولوليرن أو المواقع اللي أنا شارتين لقابل آه رح اخذون اللي هو المعاملات الحسابيه من المعاملات الحسابيه آه مودلر اسمه تقريبا بالانجليزي زين اللي هو باقي القسمه. باقي القسمه شيء مهم جدا يعني في بعض الناس يقولون ليش نتعلم باقي القسمه؟ باقي القسمه نستغله في الاعداد الفرديه والزوجيه كفائده كبيره. فعاده العدد الفردي باقي القسمه له عاده تكون واحد، مو دائما بس عاده زين آه والزوجي يكون باقي القسمه صفر. واضح فالآن خلينا نشوف اللي هو السؤال نقرأه بشكل جيد قم بكتابة function تستقبل عددين العدد الأول يمثل رقماً صحيحاً والعدد الثاني يمثل أيضاً رقماً صحيحاً انتشار ثم قم بإرجاع حاصل باقي قسمة هذين العددين جميل الآن لو نركز أنه يبقى باقي القسمه، باقي القسمه عادة يرمز له في البرمجة ممكن كل اللغات البرمجية بس أتوقع معظمها وربما كلها أنا ما درستها كلها حقيقة. ولكن معظمها يشير له بالعلامة بالبرسنتج زين اللي هو العلامة المئوية. زين فأبنجي ونقول بشكل مباشر وتلقائي ريتيرن. زين بعدين بنرجع له اللي هو باقي القسمه. طبعاً هني لو تلاحظون واحد على واحد أو واحد باقي قسمة على واحد حلو عموماً بيقول له أي بعدين باقي القسمة على بيه بهالشكل آه يكون نجسنا خلنا نركز نعم السلام الأمور كلها طيبة زين موقعي في خط الاعداد والله انا لازم نقرا السؤال هني ما فهمت حيل بس خلينا نشوف وصف التحدي قم بكتابه function تستقبل قيمه عدد, عدد قيمه عدديه integer وتقارن فيما اذا كانت القيمه المرسله اصغر من او اكبر من او تساوي الصفر ثم قم بإرجاع قيمة نصية string تعبر عن حالة قيمة المرسلة. هنا عندنا عدة أشياء نقدر نسويها الأولى هي الاف F الشرطية الباقيه شوي صعبين فما بتكلم لكم عنهم فهذه الاشياء في ال بي متطوره متقدمه ما ابقى اتحكى عنها فابقى اتحكى عن الاشياء البسيطه حكم ان احنا اصلا دخلنا في المستوى السهل جميل فالان اللي بنستقبله بنستقبل عدد صحيح ثم عدد صحيح نعم صحيح زين وثم بنقارنه مع الصفر جميل فالان ناخذ العدد هذه اللي هو نمبر المتغير اللي جاء حلو وبعدين بنقارن اذا كان هذه اكبر من الصفر زين والا tans f والا اذا كان هذا العدد شنو حلو طبعا بهذه الطريقه شلون تسوون هذا تاخذون الشرط وتسحبون لتحت وتضغطون control بعدين تسحبون الى اللي هو المحل تبون تحطونه تغير الان الاشاره زين والا اكبر من الصفر واخر احتمال ممكن يصير اللي هو إنه يكون مساوي للصفر. فمنجي الآن وبنقول له إذا كان اللي هو اكبر من الصفر راح نقول له ريترن بشكل مباشر زين رجع لي هذه القيمة آه مثلا في التسعة، التسعة اكبر من الصفر زين فرجع لي هذه القيمة بشكل مباشر بس طبعا لازم تحطونه بين علامتي تنصيص. او حتى علامة تنصيص زين وهني اللي هو تنسخون الشروط انصحكم بالطريقة انكم تقطون كنترول مطولا وتسحبون لتحت شو تعبون روحكم في الكتابة آه هني مثلا ايكول زيرو خدوا زيرو وحطوها هني في حالة أنه يساوي الصفر يكون في الـ else زين وفي حالة أنه هو أقل من الصفر راح يكون less than zero نأخذها ونحطها بهالشكل فالآن خلصنا بس خلنا نشوف نجرب الكود بسم الله يا سلام تهانينا النصوص المتشابهة. <hesitation> خلينا نقول عن النصوص المتشابهة. النصوص المتشابهة هذي قد تكون سهلة. إف إلس سهلة جداً. بس نجي هني نقول لا إذا كان النص الأول هو name زين. <hesitation> يساوي name name. <hesitation> uh, name2 name يساوي name2 زين. سكر القوس برنجلي اوس هم عندنا حالتين يعني. هم قم بكذا وتستقبل قيمتين نصيه وتقوم بالتحقق فيما اذا كانت متشابهتين او غير متشابهتين في القيمه ثم قم بارجاع قيمه نص توضح ذلك زين فالنص الاول زين راح نقارن عندنا بس حالتين اللي هو يا اما يكون متشابهين ولا متشابهين حلو فهنا على طول بنسوي ريترن مباشره وبنقول له وإحنا بعد ريترن ريترن بعدين بنقول له متشابه زين هني نقول له متشابهتين وهناك متشابهتين راح نحطها مني زين وبهذا الشكل يكون خلصنا هذا التحدي هنشوف يا زين، آه, الآن طبعاً آه, خلي بحل بعض الأسئلة وبعض الأسئلة بخطرها لمن بعدين، <hesitation> آه. خلنا و... طيب عذراً آه, العدد الزوجي والعدد الفردي، هذا هو آخر مسألة، وإن شاء الله لنا له حلقة أخرى بحكم إن أنا ما أبقي الوقت يطول، عرفتوا شلون؟ خلينا نشوف الآن العدد الزوجي وصف التحدي قم بكتابة function تستقبل عددا من نوع انتجر تقوم function بإرجاع قيمة من نوع string اه توضح ما إذا كان العدد زوجيا أو فرديا المخرجات يا فردي يا زوجي هني مسألة سهلة جدا باقي القسمه على اثنين يساوي يساوي صفر. إذا كان يساوي يساوي صفر فهو هني آه طبعا هني العدد الزوجي إذا كان آه العدد الزوجي إذا كان باقي القسمه على اثنين زين يساوي يساوي صفر آه مباشرة راح يكون زوجي في حالة انه كان يساوي عدد ثاني راح يكون فردي زين فهني شو نسوي مباشرة من ونقول ولا ريتيرن زين آآ بعد ريتيرن هني راح يكون آه زوجي الأول والثاني راح يكون فردي زين وبهالشكل يكون خلصنا بسم الله ثانينا مم. ممتاز جدا الآن طبعا أشكركم على المتابعة والاهتمام طبعا هذه الحلقة كانت البداية حق التحديات ممكن استمر ولكن أرجو منكم أنكم تدعموني بعشرين أعجاب عشان أنا أتحمس وأقدر استمر في هذا المجال يعطيكم العافية أتمنى أنكم استفدتوا اليوم طبعاً راح أستأنف بإذن الله بكرة حلقة يديدة بخصوص حل اللي هو التحديات يعطيكم الصحة والعافية وشكراً جزيلاً لكم